Terve! Mistä tietää, onko aika luoda uusi strategia? Avaan tässä eri tilanteita, mihin olemme pitkän uramme aikana törmänneet. Voi sanoa, että uuden strategian tarve syntyy kolmesta tilanteesta. Ensimmäinen tilanne on helppo tunnistaa, se on kiiretilanne, eli nyt on pakko tehdä jotain. Toista tilannetta voi kutsua fokukseksi. Tarvitaan parempaa fokusta, jotta kasvua syntyy. Ja kolmas tilanne on toteutus tökkii, kun strategian toteutus tökkii vakavasti. Homma ei vaan lennä. Aloitetaan ykkösestä kiireestä. On selvä kiire tai jopa pakko viheltää peli tehdä jotain eri tavalla. Kysymys voi olla yritysjärjestelystä, omistuksen muutoksesta, uusi toimitusjohtaja on tullut tai tarvitaan kiehtova strategiaesitys sijoittajille, jotta valuaatio paranee. Markkinatilanne voi muuttua oleellisesti ja kilpailukyky heikkenee. Ei olla tyytyväisiä markkinaosuuteen tai sääntely voi muuttua. Voi olla myös kyse että taloustilanteesta, on pakko keksiä jotain, tehdä turnaround tai sitten kassassa on rahaa uusiin investointeihin. Hyvin tavallinen tilanne on vuosikellon herätys. On aika pohtia etenemistä. Tilanne kaksi on fokuksen puute. Tarvitaan parempaa kilpailukykyä. Kasvua ja tulosta ei synny niin kuin pitäisi rönsyillään. Huomataan, että yritämme liian montaa asiaa. Tilanne voi olla se, että olemme liian samanlaisia. Differointi on heikko ja siksi tarjoama ei enää pure asiakkaille. Ja joudutaan jatkuvasti hintakilpailuun. Olemme myös törmänneet tilanteeseen, jossa yrityksen laatu on parempi kuin kilpailijoilla, mutta he kasvavat ohi. Liiketoiminnassa voi yhtäkkiä avautua uusi mahdollisuus ja se muuttaa fokuksen tarpeen. Voi syntyä myös tilanne, että työyhteisössä on puhti poissa, tarvitaan lisää innostusta. Työnteosta on tullut purtavaa ja toiminnan syvempi merkitys on epäselvä. Lisäksi byrokratia voi hidastaa uudistumista, tarvitaan voimakkaampi muutos. Usein on myös tilanne se, että liiketoiminnan kulttuuri ei ole kannustava, enemmänkin syyttävä, jotain suurempaa tarvitsee tehdä. Kolmas tavallinen tilanne on myös se, että strategian toteutustekki On olemassa gappi strategian ja konkreettisen työn välillä. Se tarkoittaa, että strategia on vain mapissa, ei nupissa. Strategian uusi arviointi tarvitaan, onko vika itse strategiassa vai johtamisessa. Uusiutuminen voi olla liian hidasta. Myynti ei ole kunnossa, digitaalisuutta puuttuu. Prosesseissa on liikaa virheitä, tai rohkeus kokeilla uutta puuttuu. Vakava asia on asiakaslähtöisyyden puute. Työt tehdään sisältä ulos, ei asiakkaan huolia herkällä korvalla poistamalla. Asiakaslähtöisyyttä ei ole kulttuurissa. Voi olla, että kuunnellaan asiakkaita väärällä tavalla. Ei uskalleta tarjota meidän uusinta ratkaisua, kun asiakas pyytää edellistä. Ja koko asiakaskokemuksessa ei hyödynnetä riittävästi digin mahdollisuuksia. Kaikilla meillä on sama haaste. Ollaan helposti liian kiinni vanhassa eilispäivän voittavassa pelissä. Tilanne on muuttunut ja nyt pitää ajatella. Pitää pohtia strategia uusiksi, nousta seuraavalle tasolle, upgradeata strategia. Miten edetä? Miten valmistautua työhön? Strategiaprosessin valmistelu on todella tärkeä vaihe. Monessa tapauksessa se tehdään 30 sekunnissa. Päätetään vaan, koska aloitetaan, ketkä mukaan ja kuinka monta kokousta varataan. Suuri moka voi tapahtua juuri tässä lyhyessä hetkessä. Ei välttämättä osata nähdä, mitä voisi tällä kertaa tehdä toisin. Valmisteluvaiheen kysymyksiä on oikeasti useita. Miten löytää jotain uutta timattista? Pelkona voi olla se, että ei löydetä mitään uutta, kuten ei viimeksikään. Sen, kuus päivitetään edellisiä kuvia vähän. Mitä jos laitetaan templatet syrjään ja mietitään kunnolla yhdessä? Entä mikä on tehokas ja tuore tapa avata ajatukset? Oliko viime kertainen prosessi parempi kuin itse lopputulos? Palasivatko kaikki kuitenkin vanhaan operatiiviseen moodiin prosessin jälkeen? Miten optimoida osallistujien joukko ja luoda riittävän ketterä prosessi? Miten valmistelulla voidaan varmistaa se, ettei toteutushanskat tipu maahan ja jää arjen oravan pyörän alle? Älä tee vanhalla tavalla ylhäältä alas pitämällä tiedotustilaisuus ja keskusteluttamalla kauhea sana, henkilöstöä toisten valmistelemasta materiaalista. Saat vain kuurot korvat. Aloita sen sijaan valmistelemalla sellainen prosessi, että saat mahdollisimman monta henkilöä mukaan työhön. Saat luotua innostuksen ja varmistat sillä jo osan toteutusta. Ei tarvitse myydä strategiaa, kun ihmiset sen itse luovat. Johto voi kumminkin aivan riittävästi antaa omaa panostaan ja ohjaustaan työlle. Aito osallistuminen onnistuu hampurilaismallilla. Hallitus antaa raamin johdolle ja henkilöstöä osallistetaan laajasti työpajoissa. Valmisteluun käytetty lyhyt aika on siis erittäin isossa roolissa strategian onnistumisen määrittämisessä. Tee se huolella. Mitä yksinkertaisempi strategiatyön lopputulema on, sen helpompi se on toteuttaa. Ihmiset muistavat strategian ja voivat sitä soveltaa. Siksi laita työn tavoitteeksi kiteyttää strategia yhdelle sivulle, one-pageriksi. Silloin joudut todella yksinkertaistamaan ajatuksen ja jäljelle jää vain kaikkein oleellisin pointti. Jokainen turha sana jätetään pois. One-pagerille kiteytätte suuren tehtävänne, eli missio ja visio on yhdistettynä. Se on aurinko, joka valaisee ja innostaa matkaamme tästä päivästä tulevaan. Hallitus antaa meille linjaukset, jonka sisällä etenemme. Teemme ketterän strategiamatkan joka päivä aistimalla ja reagoimalla, mitä tapahtuu markkinalla, asiakkaista, mistä tuulee. Sovimme fokusalueemme ja asetamme niille konkreettiset tavoitteet, Läpimurtotavoitteet. Lopuksi strategia kiteytetään kahteen sanaan. Näin strategia muistuu. Näin olette synnyttäneet Strategy One Pagerin uuden strategian yhdessä koko porukan kanssa. Digityöskentely mahdollistaa suurenkin joukon osallistumisen kustannustehokkaasti. Tämä on paljon halvempaa kuin ylhäältä tehdyn strategian jalkauttaminen. Se ei enää kuulu tähän maailmaan. OnePagerin hyöty tulee siitä, että se pakottaa yksinkertaistamaan monimutkaiset asiat ja priorisoimaan tekemiset. Ja yhdessä pohtiminen johtaa omistautumiseen. Kysymys on, onko aika luoda uusi strategia? Vastaus, kun tilanne on päällä, silloin laitat uuden strategian tulille tällä tavalla. Voimme auttaa sinua tämän tekemisessä. Soita tai mailaan. Hei!